Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Anosztázia vagyok, a PPH egyik vezetője. Takács Jászint vagyok, én is a szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik vezető házas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem, hogy ez nem gond senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, Kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtt vállalkozóként kereskedelemmel foglalkoztam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Itt élek a családommal Kondorfán az őrségben, feleségemmel és két gyermekünkkel. Egyébként hagy gyermekünk van és négy unokánk. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert az interneten rátaláltam Szedlacsik Miklós előadásaira, amelyek nagy hatással voltak rám, és mivel én is ö, hasonlóan gondolkodtam, ö, vagy hasonló elképzeléseim voltak, mint amit Szedlacsik Miklós az előadásaiban megemlített a jövővel kapcsolatban. A Nyílt Akadémia ember és élet jobbító képzései által az életemben jobban tudok bánni magammal, a párommal, a szüleimmel, gyermekeimmel és másokkal. A tudás által növekedett az önbizalmam, határozott letebb, határozottabb lettem. És van egy világos, határozott, pozitív jövőképen. Szedlacsik Miklós olyan nemes célt mutatott nekünk, amellyel nem csak magamnak, a családomnak, a nemzetünknek, hanem az em egész emberiség számára egy. Jobb, boldogabb, szeretettelib életet valósíthatunk meg. Én a PPH előtt könyveléssel foglalkoztam, egy saját könyvelőirodám volt, tehát én is vállalkozó voltam, majd természetgyógyászként foglalkoztam tovább az emberekkel. Jelenleg már én is a PPH tanulói csapatszervezéssel foglalkozom. Itt élünk, ahogy Jácint mondta, Kondorfán ha gyermekünk van és négy unokánk, én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni mert ugye természetgyógyászként az emberekkel ahogy foglalkoztam kerestem valamit amivel hatékonyabban tudok segíteni az embereknek illetve saját magamnak is hogy ami adódik problémák, illetve mások probléma, másoknak adódnak problémáik azokat hatékonyan tudjam megoldani mert hát nagyon nem volt mindenre megoldásom akkor sem hogyha nagyon sok tanfolyamot elvégeztem tehát nem tudtam érdemben segíteni hiszen nem volt a kezemben egy olyan eszköz egy olyan módszer amellyel megfelelő tudást adhattam volna ö, ahhoz az embereknek hogy ők változtatni tudjanak tulajdonképpen a gondolkodás módjukon mert, ö, mert minden betegségük abból fakadt ugye tudjuk hogy minden betegségünk lelki eredetű azt pedig ugye a gondolkodásmódunktól függ hogy az élethelyzeteinket hogyan kezeljük vagy amilyen konfliktusaink lesznek azokat hogyan, hogyan éljük meg igen köszönöm szépen és amikor játszint megmutatta nekem Szedlacsik Miklós előadásait és elkezdtünk tanulni akkor jöttem rá hogy egy nagy kincset kaptunk a kezünkbe hiszen ö, ö, ilyen tudást és ilyen gyakorlatba alkalmazható tudást, ö, gyakorlati lehetőségeket mert hogy nem csak tanulunk hanem, hanem ezáltal tudjuk segíteni az embereket a, azokat is akik itt tanulnak ugye mi már ö, vezetőként egy kisebb csapattal is rendelkezünk és nagyon-nagyon jó érzés amikor tudunk nekik segíteni és ezáltal az ő életük is jobbá válik tehát én boldogan mondhatom azt hogy itt a Nyílt Akadémián megtaláltam azt amit kerestem úgyhogy innen már meg nem megyünk tovább már nem kell keresni hiszen itt minden élethelyzetre megfelelő tudást, megoldást, módszert kapunk hát ennél többet mi sem tudunk átadni másnak a képzések által a saját életem is egyre jobb lett, egyre boldogabb, a párkapcsolatunk is egyre harmonikusabb annak ellenére hogy nem mondhatom hogy, hogy rossz volt a párkapcsolatunk de mindenki életébe eljön az a kis szürkesség amikor már a napok olyan egyformának tűnnek na ez most nem jellemző ránk tehát a párkapcsolatunkra sem, illetve az életünkre sem, mert folyamatos nyűk, nyűsgés, folyamatos, hát egy színes életet él, élhetünk élünk azáltal, hogy nagyon sokféle embert ismerünk meg, és szerencsére sok embernek tudunk segíteni most már. És ez is nagyon jó. Igen? És ami a legfontosabb, hogy stresszmentesen tudjuk igen, ezt megtenni. Igen. igen tehát ugye előtte is vállalkozók voltunk, most is ö, így van ez és ö, azt tudtuk elérni hogy, ö, hogy elnyomásmentesen élhetünk és ugye ahogy Mik, Szedlacsik Miklós tanítja ugye ö, elnyomás alatt nem nagyon lehet fejlődni és talán nekünk ez azért ö, sikerül ilyen jól mert, mert nem szenvedünk elnyomást és így nagyon, nagyon jó nagyon boldogan lehet élni és ö, talán a legjobb érzés az hogy mára már elértük azt hogy a, a saját családunkban a gyermekeink és kérnek tőlünk tanácsot mert ugye először azért nem jól fogadták azt hogy mi itt elkezdtünk tanulni de most már, most már ők is itt tanulnak úgyhogy azt gondolom hogy ez, ez nagyon jó visszajelzés hogy amit csinálunk az jó hogy ahogy beépítjük a tudást az életünkbe ahogy élünk ahogy az életünket éljük, az, az jó példa és jó, mint a számukra is. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a Föld bolygón. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével a szervezetünk négy területen ért el piacvezető pozíciót, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot, és a szellemiséget. Ezt egy kicsit beszélnék erről, hogy, mi, hogy egy kalap alá hozta az anyagot és a szellemiséget, de szerintem ez sokan nem, vagy nem, nem biztos, hogy úgy értelmezik. Ez alatt azt, azt értjük, hogy a tevékenységünket vállalkozóként végezzük a PPH-nál, és tulajdonképpen egy olyan tevékenységet végzünk, tehát a munkánk olyan, hogy a, az embereknek, abban segítünk, hogy az ő életük megváltozzon, ami azt jelenti, hogy az emberek egyre boldogabban tudnak élni. Tehát nem tudom, hogy kinek milyen munkája van, de akár cégvezetőként vagy alkalmazottként, kiélheti azt meg, hogy más emberek, tehát abban segít másoknak, hogy azáltal az ő élete boldogabb legyen, könnyebben meg tudja oldani a problémáit és ezáltal szeretetteljesebb életet tudjon megvalósítani. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Nekik, neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Eddig életem során még nem találkoztam Szedlacsik Miklóson kívül olyan céltudatos, elkötelezett emberrel, aki felelősségteljesen felvállalta volna, hogy neki ez a célja és a feladata. Hogy olyan tudást adjon át az emberiség számára, amelyel képeseké válnak aranykori módon élni, és ehhez van megfelelő tudása, megoldási terve és módszerei. Egy olyan egyedülálló komplex rendszer dolgozott ki, amely lehetőséget nyújt az önfejlődésünkre, az ember és az élet ismeretének elsajátítására, a tanultak gyakorlására, beépítésére az életünkbe, és a megszerzett tudás továbbadására is. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba, szeretném megkérni Mesterünket Szedlacsik Miklóst mesterkost, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? mennyire vagytok elégedettek? hát ami most van a világban, ami most itt van mondjuk Magyarországon vagy bárhol ahol vagytok a világban, akkor mennyire vagytok elégedettek? nem igazán? Nem. és merrefelé megy a dolog? tehát úgy értve hogy hogy szerintetek jó irányba haladnak a dolgok? tehát így a világunkban, jó irányba haladna? és nem kellene valamit tenni annak érdekében hogy jobb irányba haladjanak a dolgok ugyanis ha jó emberek nem tesznek semmit akkor a rossz eluralkodik a Földön, nem? vagy rosszul látom? Pillanat, mert nem találom magamat. Na, hova lett a Skype? Meg vagyok. De én magamat nem látom. De jó, mindegy, de én nem látom magam. <coughs> Ez van. Nos, szóval, mondom, ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz elurakodik a Földön. És a jó emberek, én úgy látom, mint mintha azt gondolnák, hogy hát majd valahogy kívülről megoldódik ez a kérdés. mármint milyen kérdés? Hát, hogy jobb legyen. Csak egy olyan, vannak ilyen fontos szabályok, amit az embereknek tudniuk kellene. Például olyan szabály, mint amit az imént mondtam egyet, hogy ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. De van más szabály is például olyan hogy itt az elmúlt négyezer évben hányszor oldották meg az emberiség helyett bármilyen külső lények a dolgokat? Hm? nem, akkor hányszor történt az hogy mondjuk a a jó emberek hagyták hogy az elnyomók azok fölül kerekedjenek és ezáltal mit tudom én mondjuk háborúk legyenek, hányszor voltak ilyenek vagy akár nagy háborúk és gondold végig hogy a jó emberek azok valahogy így azt gondolják hogy nem tőlük függ az emberiség sorsa az emberiség nagy része az jó ember, 80%-a, ez tényleg így van ugyanis a 20%-a az elnyomó, na most az elnyomók azok nem jó emberek tehát az elnyomóknak van egy ilyen kényszerképzetük hogyha más boldogul akkor nekik az rossz, a szociális embernek meg van egy olyan képzete ami valós is, hogyha más boldogul az neki is jó, érted? tehát ez lényeges eltérés a kétféle ember között, a szociális ember és az antiszociális ember között, hogy a szociális azt gondolja hogy az jó ha más boldogul mert az neki is jó, az antiszociális meg azt gondolja hogy ha más boldogul az neki rossz, ezért mit csinál az antiszociális ember? elnyomja azokat akik boldogulni akarnak és egy ilyen világba érkeztünk ahol az antiszociális emberek kerültek többségében hatalomra, szerte a világban és az azt jelenti hogy az antiszociális emberektől ne várd hogy majd a szociális embereknek jobb lesz sőt minden megtesze az antiszociális ember tehát az elnyomó azért hogy a szociális emberek ne boldoguljanak tényleg egy ilyen kényszerképzetük van és akkor ez kisebb nagyobb mértékben igaz, ami azt jelenti hogy nem egyformán van ilyen érzés bennük, van akiben kisebb ez az érzés, van akiben nagyobb az érzés, hogyha más boldogul az neki rossz és ez van hogy egyre több és több hatalomban lévő ember az antiszociális indítatású és nem szociális indítatású és az emberek ezt nézik, sőt megválasztják akár a az antiszociális indítatású embereket tehát ugye nekem vannak olyan különleges képességeim ugye föl tudnám sorolni hogy mik ezek, nem húzom vele az időt, de van egy olyan képességem hogy kapok információt fentről, mit jelent az hogy fentről? A, én ezt úgy hívom hogy a teremtőmtől, tehát a teremtőmtől és Kommunikációban állok velük, ami azt jelenti, hogy tudok információkat kérni tőlük, sőt, ha szükséges, egy ilyen fajta kommunikáció is létezik irányukba, hogy én kérdezek, ők válaszolnak, kérdezek, válaszolnak, kérdezek, válaszolnak. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy, hogy minden olyan dologra tudnak, választ adni, ami a múlttal, jövővel kapcsolatos vagy akár a jelennel a jelen az most csak eseti, az csak per pillanat jelen, a mostani jelen az már mikor kimondtam már a múlt utána rögtön, szóval lényeg az hogy inkább úgy mondnám hogy a jövővel, múlttal kapcsolatban és és tudom azt hogy mi miatt mi várható ezen a bolygón és tudom azt hogy, hogy e, itt nagyon sok embernek ezen a bolygón tévképzete van az emberiséggel, az emberek működésével és az Istenek létével tehát ugye azért mondom hogy Istenek mert a mi értelmezésünkben Istenekről van szó tehát e, én voltam olyan aki nem azt mondom, hogy nem hitt az Istenben, vagy Istenekben, hanem inkább nem voltam róla meggyőződve. És én sok mindenben úgy vagyok, hogy szeretek meggyőződni dolgokról. Én nem tudom te, hogy vagy ez ebben a kérdésben, de próbáltam hinni, hogy van-e Istenek, van Isten Istenek, de mondom nem győződtem meg róla hogy léteznek és ugye én kerestem azokat a jeleket ami megerősít abban hogy ilyen lények léteznek, ezt sokáig csináltam hogy kerestem és találtam is jeleket, de a meggyőződés az még nem a jelek hanem annál több és lényeg az hogy mikor meggyőződtem arról hogy léteznek ilyen lények akkor onnantól kezdtem el kapni olyan információkat tehát attól a ponttól a meggyőződésemtől kezdtem el kapni tehát ez párhuzamosan történt ez a két dolog egyszerre történt inkább úgy mondanám onnantól kezdtem el kapni információkat tehát ugye én még éltem abba a korszakban amikor valaki ilyenekről beszélt akkor azt mondták hogy <gül> ennek valami baja van, manapság ugye már kevesebben mondják ezt, szóval lényeg az hogy ezen a bolygón már voltak emberiségek és minden emberiség ami volt, hat emberiség volt egyébként, minden emberiség ami volt az eltűnt és nem azért tűnt el mert eltüntette magát hanem azért tűnt el mert eltüntették és ez minden esetben úgy történt ez az eltüntetés hogy kimentették azokat akik megérdemelték hogy kimentsék de mit jelent a megérdemlés? tehát egy felső világban ugye úgy tanítják hogy mennyek, meg úgy tanítják hogy pokol a lenti világ tehát a mennyekben, a fenti világban ott etikusak a lények és nincs olyan hogy lázadozás, nincs olyan hogy bulasztás nincs olyan hogy etikátlankodás, ilyenek nincsenek Mindenki teszi a dolgát, minden lény teszi a dolgát, és mindenki az etika alapján teszi a dolgát ami annyit jelent, hogy most gondold végig mit jelent az érdem, és följutná oda egy olyan ember, egy olyan emberi lélek, mert ugye nem az ember jutna oda föl, hanem a lelke. Tehát följut egy olyan lélek, amely nem etikus, lázadozó, amely mondjuk szeret mulasztani, szeret lustákodni mit csinálna ott? mindent magának akar, önző ki akar használni más lényeket mit csinálna ott? gondold végig milyen kárt okozna? micsoda bajt okozna? ezért ugye odafel olyan lények juthatnak, olyan emberi lelkek juthatnak akik képesek ezeket a dolgokat uralni tehát uralkodni az etikátlanságán tehát hogy ne legyen etikátlan, uralkodni azon hogy ne legyen lusta uralkodni azon hogy ne legyen mondjuk nem törődő, ne legyen mondjuk olyan aki, aki másoknak bajt okoz, kárt okoz, tehát mit tudom én, szeressen, képes legyen, szeretni érted? méghozzá feltétel nélkül tehát most gondold végig azt mondod hogy feltétel nélküli szeretetnél hogy tudnál itt bárkit feltétel nélkül szeretni, főleg a rossz embereket na ott nincsenek rossz lények, ezért a feltétel nélküli szeretet az működik Nyilvánvaló, én nem azt mondom hogy te rajongjál egy elnyomóért oké? Okay, de ott fenn nincsenek elnyomók, világos ez? tehát ami azt jelenti hogy egy olyan létforma amely az etikára épül a békére, a boldogságra, a szeretetre épül, érted? onnan jöttünk mint lelkek és azért jöttünk hogy ilyenek legyünk és akkor kerülhetünk vissza hogyha ilyenek leszünk és erre volt jó pár ezer év, hogy ilyenné váljanak az emberek. És előtte is volt egy csomó emberiség, tehát hat, amely ugyanezzel a célval volt itt. Ezt a bolygót az emberiség részére hozták létre. De ugye mi egy egyedi emberiség vagyunk a hét emberiség közül, mert mi nekünk az elménk az kettős működésű. Az összes többi emberiségnek, egységes működésű volt az elve, elméje, nekünk pedig kettős működésű tehát hogy mi ez a kettős működés most részletekben nem, bocsánkozok ezzel kapcsolatban tehát lényeg az hogy, hogy másak vagyunk mint az előző emberiségek voltak és lényeg hogy, hogy ezek a, az emberiségek azért tűntek el a bolygóról mert eljutottak oda, tehát minden emberiség fejlesztésnek volt határideje, ami azt jelenti, hogy ha azon a határidőn belül sikerült teljesíteni a feladatot, az emberiség teljesítette a feladatot, akkor nem kellett volna elpusztulnia. De mivel nem teljesítették a feladatot, ezért elpusztították a testeket, a lelkeket nem, mert a lélek halhatatlan. Tehát a testeket elpusztították. Ezért voltak, ugye vízözönök, tűzözönök és egyéb más. Ugye a hét csapás közül lehetne felsorolni még továbbiakat is. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ennek az emberiségnek is, hogyha megnézed a mitológiát, és akár nem is az ismert mitológiát hanem mondjuk az inka vagy a maja mitológiát akkor azt látod hogy ezekben van egy olyan hogy az emberiség ideje mikor jár le és ez az emberiség ideje 2012. december 22 vel lejárt azért vagyunk még mert a jó ember és még adtak további esélyt tehát ami azt jelenti hogy úgy képzeljétek ezt a bolygót mint egy kísérleti kutatóintézetet, érted? ahol a kísérleti kutatóintézetet finanszírozzák, mindenütt így van, külsőleg finanszírozzák és meghatározott időn belül el kell érni a kutatás végeredményét és ha meghatározott időn belül nem érik el a kutatás végeredményét a kísérletekkel akkor bezárják a laboratóriumot, na ugyanez a Földünk, oké? Okay. ami azt jelenti hogy a kísérlet folyik de beavatkozások nélkül ami azt jelenti hogy olyan a beavatkozás hogy csak kizárólag mentális beavatkozások vannak és a fizikai beavatkozás is történik csak azt az emberek azt hiszik hogy nem történik, tehát a mentális beavatkozás azok az információk, ezt jelenti mentálisan küldött információk, a fizikai beavatkozás pedig az hogy minden egyes ember terelgetve van abba az irányba ami a küldetése mondom minden egyes ember a bolygón terelgetve van abba az irányba amiért leszületett tehát van mentális és fizikai beavatkozás is ami azt jelenti hogy olyan lények csinálják a fizikai és mentális beavatkozásokat akik szellemileg tehát illetve nem szellemileg hanem a érzékelésben nem érzékelhető, tehát az öt érzékszervünkkel nem érzékelhető tehát magyarul szellemlények csinálják a fizikai beavatkozást alacsonyabb rendű, felsőbb rendű szellemlények csinálják azért mondom hogy alacsonyabb rendű, felsőbb rendű szellemlények mert a felsőbb rendű szellemlények közt van hét szint tehát hét szint és a fizikai beavatkozások a legalsóbb szinten lévő isteni lények csinálják akiket úgy hívnák egyébként hogy úgy hívunk hogy angyalok, jó? és a mentális beavatkozást, tehát szellemi beavatkozást, tehát információkat aki erre képes venni, azokat pedig egy még magasabb ö, szinten a felsőbb hogy a isteni kategóriában felsőbb szinten az azt jelenti hogy lentről a harmadik szint azok akik csinálják a mentális beavatkozást, oké? tehát van bevatkozás de olyan beavatkozás amit az öt érzékszerveddel érzékelsz olyan nincs oké? tehát olyan nincsen, tehát ha te itt tanulsz majd vagy már tanulsz ugye általában mindig élőben többen nézik azok akik már itt tanulnak mint akik nem tanulnak itt, utána már nem így van mert ugye az első rész többen nézik azok akik nem tanulnak itt mint a, akik itt tanulnak, de az idő mire azok megnézik szóval akik itt tanulnak azoknak nyitották kellene válni arra hogy kapjanak szellemi tehát mentális beavatkozást oké? Okay? ugye én tudom milyen ez és felettébb élvezem, tehát ami azt jelenti hogy ilyenektől nem kell félni sőt, örülni kell neki hogyha az ember eljut erre a szintre hogy mentális beavatkozásba részesítik, de az a világ tévképzetű, aki azt gondolja, olyan ember aki azt gondolja hogy fenti lények olyan embereknek is adnak ilyen képességeket tehát hogy beavatkoznak akik nem érdemlik meg nem érdemlik meg, tehát olyanná kellene válni hogy az ember megérdemelje hogy adnak neked információkat, érted? hogy hogy kell ilyennél válni azt a második részben szoktuk tanítani, nem az elsőben jó? tehát lényeg az hogy mi a gyakorlati haszna ha valaki itt tanul? nézzük meg, jó? de az egy dolog hogy egy olyan világban élünk hogy ennek a világnak eljön a vége elég hamar az azt jelenti hogy 2022-höz képest még adtak 13 évet illetve jobban megnézzük 12 illetve 2012-höz akkor az nem, az mennyi volt? 22 22 éve, mert ugye 2034 évvégéig kellene aranykornak lenni oké? Okay? tehát már 35-re aranykornak kell lennie oké? Okay? Tehát 2012-hez képest az ugye plusz 14 év. Vagyis 24 év, bocsánat. Nem, 22, bocsánat. Tehát 22. Visszairatkozom az iskolába. Jó, tehát 22 év. Megnézzük, 22 év nem kevés idő, de megnézzük, abból hát lassan eltelt a fele. Nem? Tehát hamarosan ugye a felénél tartunk. És ugye mi lesz 35-től? Egy olyan társadalmi forma, ahol elnyomás nélkül lehet tanulni. Tehát most miben jelentkezik az elnyomás? tehát ugye egy szociális ember úgy működik hogy élni és élni hagyni világos ez? Tehát élni, élni, hagyni az antiszociális ember úgy működik hogy élni és ott nincs olyan hogy élni hagyni oké? Okay? és 2035-től egy fajta társadalomnak kell lenni ahol nincsenek elnyomók ugyanis ez is egy szabály hogy elnyomás alatt egy ember képtelen arra hogy alkalmazza a tanultakat, oké? Okay? tehát bármikor úgy tanulsz hogy közben elnyomásokat kapsz abban az időszakban ugye ez mit jelent? egy elnyomás érzelmileg hat az emberre, oké? Okay? tehát hogyha olyanra kényszerítenek téged amit te nem szeretnél akkor azt te elnyomásként érzékeled, világos ez? tehát ez lehet egy hangos szó ami neked rosszul esik, az már egy elnyomás érted? tehát bármi olyan dolog ami neked rosszul esik azt úgy hívjuk hogy elnyomás, érthető ez? és amikor te elnyomás alatt állsz tehát még nem mentél ki abból az érzésből tehát nem javult még meg az érzésed tehát még ott van benned a rossz érzés addig képtelen vagy bármilyen tanítást hasznosítani világos ez? amikor kimész ebből az érzésből és már nincs rossz érzésed tehát nem állsz az elnyomás alatt akkor ismét tudod használni a tanultakat, de azt amikor az elnyomás alatt tanultál, azt nem fogod tudni hasznosítani világos ez? csak azt amit akkor tanultál amikor nem álltál elnyomás alatt ez nagyon fontos információ, én a helyedben ezt fölírtam volna jó? tehát még egyszer elmondom ezt, jó? mert ez nagyon hasznos tehát amikor rossz érzés van benned egy elnyomás következtében mindig mikor rossz érzés van benned az egy elnyomás következtében van, jó? az elnyomásnak egyébként több fajtája van, nem kell jelen lenni egy elnyomónak hogy te elnyomás alatt állj világos ez? jó? tehát amikor rossz érzés van benned akkor te elnyomás alatt állsz és olyankor mikor elnyomás alatt állsz és tanulsz nem tudod a tanultakat használni mert nem tudod megegyezni világos voltam, ezért érdemes leírni dolgokat hogy utána meg vissza tud nézni mikor már nem leszel elnyomás alatt hogy újra tanuld azokat amit elnyomás alatt nem tudtál megtanulni. Jó, és ha például tanulsz nem elnyomás alatt, ezért megjegyzed, de amikor elnyomás alatt alá kerülsz, akkor elfelejted a tanultakat. Majd mikor visszakerülsz az elnyomásból, és már nem vagy elnyomás alatt, akkor ismét tudod használni amit nem elnyomás alatt tanultál, világos ez? és akkor most már mondom azoknak akik szerveznek itt tanulókat nálunk hogy most már pontosan átlátod azt hogy miért nem használnak emberek olyan tanultakat amit tudod hogy tanultak, világos ez? mert vagy akkor tanulták amikor elnyomás alatt voltak és akkor az mind füstbe ment tanulás, mind kiszállt az ablakon vagy a kéményen érted? vagy éppen kellene használni a tanultakat de elnyomás alatt áll az illető érted? pedig akkor amikor tanulta nem volt elnyomás alatt na most akkor gondold végig mire való az aranykor ahol nincsenek elnyomók, arra hogy képes legyél töretlenül tanulni és töretlenül használni a tudást, világos ez? de ebben is van egy kis prücök, ugyanis a szociális emberek is elnyomóskodnak Még akkor is elnyomóskodnak a szociális emberek, amikor nincs a közelükben elnyomó. Mert ugye van három típusa az elnyomottságnak, három típusa, amit most nem fogok elmondani. És mert ugye az már képzésrész. Mert ugyanis, amikor az ember, valamilyen típusú elnyomottként üzemel, elnyomottként, akkor bizony hajlamossal válik továbbadni az elnyomást és ehhez nem kell olyan hogy jelen van egy elnyomó vagy nem kell olyan hogy tudom én közvetlen kapcsolatba kerüljön az elnyomással, nem kell tehát egy ember képes úgy elnyomotti státuszba kerülni hogy nincs elnyomó a közelében, senki nem nyomta el, érted? senki és mégis elnyomottként érzi magát, érted? na ez annak köszönhető hogy így működünk, amit az imént mondtam hogy az elménk az másként működik mint eddigi előző emberiségeknek oké? Okay? van egy ilyen kettős működése az elménknek és hát sajnos ennek a kettős működésnek a következménye az hogy akkor is tud az ember elnyomás hatása alá kerülni ha nem kapott elnyomást és nincs az elnyomó környezetében, oké? Okay? ezt akik itt tanulnak részletesen tanulnak ezekről a dolgokról hogy hogy mint merre meddig van ez a dolog ezáltal ha egy ember nem küszöböli ki az elnyomói működését, tehát ami azt jelenti, hogy kap egy elnyomást, és akkor elnyomottá válik. Ha ezt nem küszöböli ki a szociális ember, akkor az aranykorba is képes elnyomóskodni. Oké? Okay? Úgy, hogy ő nem antiszociális ember, hanem szociális ember. És van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban. Ahhoz, hogy az ember képes legyen felülemelkedni az elnyomáson az kell 9 év tanulás miért pont 9 év? mert minden, minden évben minden 12 hónapon keresztül 365 napon keresztül gyakorolni kell egy bizonyos dolgot jó, az nem azt jelenti hogy minden nap, csak egy éven keresztül az az egy dolog az egy kicsit összetettebb mint egy dolog és ami azt jelenti hogy gyakorlatilag a 9 év alatt kilenc olyan területet kell végiggyakorolnod, amit ha nem gyakorolsz végig akkor nem tapasztalsz meg olyan dolgokat, ami ahhoz kell, hogy olyan fejlődésen tudjál átmenni hogy képes legyél uralni az érzelmeidet világos voltam? és ugye elsősorban a negatív érzelmeket kell uralni, nem a pozitívat? tehát ha az ember nem tanul, nem fejlődik, nem válik olyanná aki képes uralni az érzelmeit, tudti hogy nem kerülhet föl és nem mentik meg oké? Okay? na most akkor nézzük tovább, Tehát az előző emberiségek úgy tűntek el hogy kimentették azokat akik érdemesek voltak arra hogy kimentsék, a többiekre meg halál várt mit jelent az hogy halál várt? tehát a testük meghalt, a lelküket meg összefogdosták és elvitték egy gyűjtőhelyre, a gyűjtőhely azt szolgálja a lelkeknek hogy utána hasson az illető, tehát újra beszülethessen a lélek egy újabb emberi testbe csak ennek van egy szörnyű vonzata ennek az újra születésnek, tudod micsoda? hogy előtte mielőtt megszületik egy ember és ez mindig így volt az összes emberiség esetében törlik az előző életi tudást de van egy jó hír kapcsolatban hogy az előző életi tudást elmentik ezért ugye nagyon érdekes ez az elme elment ugye mikor elmentünk valamit, nem mikor elmegyünk hanem elmentünk valamit de kapcsolódik az elmenetelhez is, mert az elmenetel az valaminek a vége ugyanúgy az elmentés is valaminek a vége, világos ez? tehát ezért ugye ez a két szó kétértelmű de mégis ugye hasonló jelentésű tehát fogták és elmentették, mielőtt törölték az előző életi tudásodat miért? mert egyszerű a válasz hogy visszakaphassd majd amikor megérdem lett, hogy visszakaphast. de te nem ide a földre születtél illetve nagyon kevesen születtek ide a földre mint lélek valószínűleg te egy sokkal öregebb lélek vagy, mint másfél millió év és előtte ilyen inkarnációs folyamat nem volt a világegyetemben nem volt. ez egy kísérlet másfél millió éve hogy inkarnálódjanak a lelkek, mert a lélek inkarnálódik Ugye a tested az nem tud. És ez a kísérletre volt másfél millió év. Oké? Okay. És ez a kísérlet, ez a másfél millió éves kísérlet, ez lejárt. Két kísérlet volt. Kettő általában amikor kísérleteznek tehát a kísérleti kutatóintézetek, nejem dolgozott ilyenbe ilyen annak idején mikor kezdte a munkát még a 80 években kísérleti kutatóintézetbe. általában két laboratóriumot csinálnak, két külön csapat próbál eljutni arra az eredményre amit szeretnének ezt úgy hívják hogy kontrollcsoport és az azt jelenti hogy hamarabb és gyorsabban lehet eredményeket elérni hogyha a két csoport csinálja a kutatást függetlenül egymástól és mindenütt szakemberek csinálják természetesen, szóval ez azt jelenti hogy biztos hallottál már egy olyanról hogy párhuzamos világ, ha nem akkor mondom hogy létezik ilyen, a párhuzamos világ nem azt jelenti amit itt sokan feltételeznek ebben a kapcsolatban a párhuzamos világ azt jelenti hogy párhuzamosan a Földdel és a naprendszerünkkel csináltak egy másik Földet és egy másik naprendszert Okay? és ott folyt ugyanez a kísérlet, mint nálunk ebben a naprendszerben, itt a Földön tehát nem kizárólag a Föld a laboratóriumunk hanem a naprendszerünk a laboratóriumunk jó? és nekik is ugyanúgy a kontrollcsoportnak szintén egy naprendszerük volt, van és ugyanígy ott is egy Föld van központi szerepben tehát itt a naprendszerünkben még két fontos bolygó van, amely most szerepet játszik az emberiség életében ez a Vénusz és a Mars, volt, volt több is, csak azok most már nem játszanak szerepet szóval lényeg az hogy van egy kontroll, egy párhuzamos világunk ami azt jelenti hogy elindították a kísérletet két naprendszerben és az egyikben már aranykor van csak ez nem a mi naprendszerünk Ami azt jelenti, hogy ha itt nem lesz aranykor, és akiket kimenthetnek, azokat viszik abban a Tehát ott már aranykor van. Akik viszont itt maradnak, azok megérik a legnagyobb borzalmat. Ami azt jelenti, hogy nem olyan szintű. Emberiség vége lesz, mint volt, hanem az azt jelenti, hogy átköltöztetik a lelkeket egy univerzum szélén létrehozott naprendszerbe, és ott egy földhöz hasonló bolygóra. Miért? Mert a mi naprendszerünk a központi, a központhoz, ami körül forog az összes naprendszer a világegyetemben ahhoz már túl közel van, mit jelent a túl közel? hogy azóta mióta ezt a naprendszert létrehozták azóta kiterjeszkedett az univerzum hiszen sok-sok milliárd évvel ezelőtt hozták létre ezt a naprendszert és akkor ez az univerzum széle volt és azóta tovább építették az univerzumot és viszonylag közel vagyunk a központhoz tehát azóta nagyobb távolság épült kifele mint amikor a naprendszert létrehozták a központhoz képest, világos ez? és ezáltal nem fenntartható a fentiek számára hogy nem kellően magas rezgésű lények élnek ezen a bolygón mit jelent a nem kellően magas rezgésű lények? az azt jelenti hogy nem jó hangulatúak az emberek általánosan, az általános hangulatuk fokozatosan romlik vagy folyamatosan romlik vagy akár hirtelen romlik, ezáltal az egész bolygó rezgése romlik, csökken, tehát a romlás az a csökkenés tehát az a probléma, ezt biztos tapasztaltad már hogy neked is van egy hangulatod egy általános hangulatod, minden embernek van egy áltás hangulata azokkal érzed jól magad, akiknek közel azonos a rezgésük veled tehát magyarul a hangulatuk veled, Akikkel, akiknek sokkal jobb a hangulatuk mint neked azzal nem érzed jól magad, akiknek sokkal rosszabb a hangulatuk mint neked azokkal sem érzed jól magad, és ez nem csak az emberiségre igaz, hanem minden értelmes lényre oké? Okay? ami azt jelenti hogy az emberiségnek magas rezgésűnek kell lenni, mert a fentiek magas rezgésűek ez olyan mint mikor te mondjuk jó állapotban vagy és mondjuk a szomszégiában költözik egy mondjuk nagyon rossz állapotú nagy család, szerinted te jó fogod akkor érezni magad? kíváncsiukva, mit fogsz előbb-utóbb csinálni? elköltözni vagy őket elköltöztetni <gül> oké? Okay. hát ők nem elköltöznek hanem akkor az emberiséget költöztetik ki, világos ez? Tehát mit gondolsz, miért volt az sok ezer éven keresztül, nem sok, sok száz éven keresztül, mondjuk csak nem ezer éven keresztül, hogy a rossz rezgésű családokat kiköltöztették a település szélére? Oké? Fogták és kipaterolták őket. Most ugyanez vár az emberiségre, vagy felemeljük a saját rezgésünket. Egyféleképpen lehet felemelni a saját rezgését az emberiségnek, az embereknek, a tudás révén. Nincs más. Tehát bizonyára hallottál már olyat, hogy létrehoztak a történelemben kolostorokat. Sőt, volt, akik remeteként éltek. Miért hozták ezt létre? Miért éltek remeteként az emberek? Hogy elzárják magukat a rossz rezgésű emberektől, és elzárják magukat a téves információkról, és a kolostorokban vagy remeteként olyan dolgokat tanulhassanak, ami által visszakerülhetnek oda, ahonnan jöttek a fentilétformába. Oké? Okay? És eddig az emberiségnél sajnos ez így volt, hogy azok kerülhettek vissza jellemzően, akik vagy kolostorokba zárt térben tanultak, vagy remeteként elvonultak és ott tanultak és adtak egy olyan lehetőséget, nekünk adták ezt a lehetőséget szó szerint nekünk PPA-soknak, hogy felfejjellesszük az emberiséget arra a szintre hogy képesek legyenek etikusan élni, oké? Okay? ezt meg lehet csinálni, csak ez sokan kell lenni, sokan tehát sok embernek olyanná kell válni aki képes átadni a tudását, érthető ez? tudását átadni, miért nekünk adták? Nagyon egyszerű, 87-től kezdtem el foglalkozni emberekkel üzletkötőként 91-től kezdtem el csapatot szervezni hálózatépítőként, 91-től azóta van saját szervezésű csapatom és gyakorlatilag jóval több mint 100 embert szerveztünk a csapatommal több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító, ment, életjobbító szolgáltatást, vagy hát jellemzően szolgáltatást, amivel foglalkoztunk eddig ugye ebben az időszakban 93-tól tanítok vezetek embereket, 93-tól az emberek és az élet működése területén, ha valakinek több információja van ezen a bolygón, az nem lehet sok ember tehát ami azt jelenti hogy gondold végig azt mondja hogy 30 óra egy hónap képzésünk átlagosan az azt jelenti hogy egy évben az 360 óra, úgy durván, 9 év alatt az több mint 3000 óra tehát 3000 órányi, több mint 3000 órányi olyan tudás van amit át tudok adni nektek, ami ahhoz kell hogy az életben és az ember működésében teljesen otthon legyél egy dolog van amiről az imént beszéltem hogy addig még nem tudsz uralkodni az érzelmeiden, még nem tartott kezedben az érzelmeidet most idézőjelben a kezedben, addig nehezen megy a változás érted? akkor mikor már egyre inkább tudsz uralkodni a saját érzéseiden egyre könnyebben megy a változás és ez a változás ez abszolút pozitív természetesen Na most gondold végig hogy kaptál a fentiektől egy utolsó esélyt arra hogy fejlődj és létrehozzuk az aranykort ezen a bolygón, ahol az emberek úgy tanulhatnak hogy elnyomóktól mentesen ugyanis az egy dolog hogy az ember nem kap elnyomást de olyan dolgokat kell tanulni, most gondold végig Képes vagy-e arra, hogy az energiából anyagot állíts elő? Mondom, az energiából. Erre most ugye mindenki azt mondaná, hogy nem. De a fentiek képesek erre. Érted? És nem ott kell megtanulni, hogy erre képessé válj, hanem még ezen a bolygón kell megtanulni és azt itt nem tudod megtanulni, azt csak az aranykorba fogod tudni megtanulni érted? az legtöbb embernek még az is nehézségekbe ütközik hogy a saját életét irányítsa tehát a saját életét irányítsa Gondold végig. Nem, hogy egy ilyen dolgot, mint amit az imént mondtam. Szóval kaptál egy esélyt a fentiektől, a fentiektől kaptad, hogy olyan emberé válj, aki képes másokat tanítani ilyenre 320 millió emberre lenne szükség aki képes másokat tanítani 320 millió Ez nem azt jelenti hogy mindenki egyforma szinten fogja tudni tanítani, van aki magasabb szinten, van aki kevésbé magas szinten de ugye az lenne az ideális, hogy az emberiség 80%-a bekerülhetne az aranykorba, ez most így ránézésre nagyon durvának tűnhet <gül> legalábbis az én számomra is még, tehát itt egy, egy a fontos hogy minél többen bekerülhessenek az aranykorba a fentiek azt vállalták hogy mivel ők az élet ura, urai az azt jelenti, hogy az születésnek és a halálnak egyaránt az urai. Tehát, hogy mikor születtél, az tőlük függött. És hogy mikor halsz ha meg, az is tőlük függ, ha csak nem leszel öngyilkos. Azt meg nem javasolnám, mert az gyilkosság. Szóval a lényeg az, hogy mivel ők az életnek és a halálnak az urai, ezáltal hogy ki mikor hal meg az tőlük függ és nem mástól az annyit jelent hogy ha megnézed szépen úgy történik a jelenlegi világ az elmúlt három évben lassan igen mert 2020 21 22 ugye már három éve, hogy szépen növekszik a arányaiban növekszik az elhalálozottak mennyisége, tehát számban is és arányában is növekszik, tehát százalékosan a százalék is nő. ami azt jelenti hogy vonják ki azokat az embereket akik esélyük sincs hogy bekerülhessenek az aranykorba, de nem vonják ki az elnyomókat mert sajnos a szociális ember úgy működik hogy akkor mozgósítja magát mikor már nagyon nagy baj van és addig sajnos a szociális ember hajlamos arra hogy míg nincs nagy baj addig így eltespedjen és ne nagyon akarjon csinálni semmit de ha már nagyon nagy baj van akkor kénytelen valamit tenni és ezt, ha megnézed ugye a saját életedet, a környezetedet teljesen így van és az hogy nagyon nagy bajok legyenek az kellenek sajnos a elnyomók csak tudod mi a baj? hogy mivel te nem tudod kezelni ezt az elnyomást mert nem tanulsz itt ezáltal nyilván akik itt tanulnak azok ne vegyék ezt magukra tehát aki nem tanul itt és kapja majd az egyre nagyobb és nagyobb elnyomást, nem fog tudni vele mit kezdeni, semmit, és tudod mit fogsz érezni? hogy rohadszarul érzed magadat, ezt fogod érezni, és ugye mi azt látjuk hogy akik tanulnak, fejlődnek, azok ebben az elnyomással, egyre inkább tarkított világban nem hogy rosszabbul hanem jobban érzik magukat. érted? tehát ami azt jelenti hogy itt minden eszköz megvan ahhoz hogy az ember tényleg fejlődhessen de hát ha te úgy gondolod hogy még kivársz az nem az én problémám hanem a tiéd. mert nem az én időm hogy én tanulok fejlődök, hanem a tied arra hogy tanulj és fejlődj, érted? Na most gondold végig olyan áron tanulhatsz amiért semmilyen képzést nem kapsz a bolygón nem olyan drágán hanem olyan kedvező áron, jó? tehát most még óránként tanulhatsz 330 forintért, nyilván most nem óra díjban nézzük ezeket a dolgokat havi képzéseink vannak, ezért havi díjban van, tehát ami azt jelenti hogy 30-at 330 az 9900, nálunk ugye 9800 a az első hónap ettől eltér, mert durván kétszerese 19.700 forint tehát 660 forint jön ki az első hónap, azért se kap semmilyen képzést bolygón óránként és ezek a képzések, ha gyakorlati hasznát megnézed ezeken a területeken mind segítségedre lesznek tehát ez azt jelenti hogy a képzések hatására ezeken a területeken elkezdesz jobban boldogulni. De csodát ne várj. Tehát azt, hogy egy hónap alatt te 180 fokot változzál, én még ilyet nem láttam. Rossz irányba láttam már ilyet, de jó, jó irányba én még nem. Mert az ember még hamarabb is tud, rossz irányba változni mint egy hónap, akár két nap alatt is de jó irányba nem, és gondold végig, ha az emberek nem tanulnak nem fejlődnek na hova jutnak? egyáltalán mi a küldetésük? miért születtek? gondold végig a legtöbb ember nem tudja hogy mi a küldetése miért született, nem kéne tudni tehát a legtöbb embernek ilyen tévképzete van azzal hogy mi az ember szerepe itt a bolygón erről sokat beszéltem az elmúlt időszakban érdemes visszanézni a múltbeli díjmentes videókat szóval minden képzésünk azt segíti hogy te jobbá, hatékonyabbá tudjál válni tehát én piacvezetői pozíciót tudtam elérni anyagi téren három olyan területen ami anyagi dolgokhoz kapcsolódott és piacvezetők vagyunk most itt a szellemi téren is ami azt jelenti hogy tudtam egy kalap alá tudtam hozni az anyagi tanításokat és a szellemi tanításokat tehát ami azt jelenti hogy itt az anyagi téren is kapnak az emberek képzéseket és a szellemi téren is kapnak képzéseket egy helyen ha megnézed ez teljesen külön van a világban, teljesen, vagy anyagi téren jó valaki vagy szellemi téren jó valaki, de olyan hogy mind a két területen jó legyen valaki azt én csináltam meg először a bolygón, oké? tehát ugye azt szoktam mondani hogy csináld utánam nyugodtan, jó? tehát egy olyan világban élünk amit nem várhatunk hogy jobbá váljon ha nem teszünk érte hogy jobbá váljon és mit összefogtunk azért hogy egy jobb világunk legyen de nem úgy hogy hőbörgünk, nem úgy hogy be akarunk kerülni a parlamentbe meg hasonló módon, de ahogy is, hanem úgy hogy magunkat fejlesztjük és a környezetünkben lévőket fejlesztjük nyilván aki nyitott erre, aki nem, nem akarjuk mi megerőszakolni őket milyen egyszerű, mindenki a saját életének a kovácsa mindenkinek döntési joga van, avval kapcsolatban hogy akar-e fejlődni vagy nem akar és mi ezt tiszteletben tartjuk, valaki nem akar, semmi gond lehet hogy rosszul fog nekünk esni mikor nem jut be az aranykorba de nem fog bejutni az aranykorba, oké? Okay. mert ugye ő neki nem fog rosszul esni mert nem éli meg az aranykort érted? Ő nem gondol arra hogy na azért nem éltem meg az aranykort mert nem tanultam eszébe se fog jutni, pedig azért nem fogja megélni és most nyilván nem a 90 évesekre gondolok, nem arról van szó hanem az a generáció aki még akkor se lenne túl idős mikor az aranykorba kerülne No, tehát körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe, én visszaadnom a szót a házigazdáinknak köszönöm szépen a figyelmeteket, örülök hogy itt Gondorfán ilyen sokan megjelentetek, szeretek mindig idejönni közétek jövök nem sokára megint, ugye jövő héten szerdán akkor is leszek mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok! köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkocsnak ezt a mai értékes előadást Ma már tudom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, és hogy hazóta is itt tanulok. És a, az előadás során megértettem, az elején mondtam, hogy mikor meghallgattam Szedlacsik Miklós első előadását, hogy egyből azonosulni tudtam azzal a gondolattal, amit ő képviselt. És most esett le, hogy miért volt ez. 2009 és 2011-12 között olvastam egy könyvsorozatot, ami rádöbbentett arra, hogy, hogy teljesen fordítva élünk ebben a világba, és ezt a fordított világot ránk akarják erőltetni, és közben, tehát vállalkozóként éltem, és nagyon sok mindent megtapasztaltam, hogy nem úgy van, ahogy mondják. És elolvastam azt a könyvsorozatot, és annak hatására mi ide költöztünk Kondorfára, és megpróbáltunk az szerint, az elvek szerint élni. És meg kellett tapasztalni, hogy nem, nem működik úgy, ahogy, ahogy mi azt szerint akartunk élni, és most jött a felismerés. Hogy miért is nem működik. Mert elvittek bennünk akkor is az érzelmeink, sajnos még most, még most is, pedig már öt éve itt tanulok, de. Euh, tehát ez nagyon nehéz dolog. Tehát mindenki gondolja végig, hogy há, hányszor viszi el az érzelem, tehát annak, annak ellenére, hogy tanulunk, mert nagyon sokan tanulunk már itt, és még. És még tehát ezt nagyon nehéz, nagyon nehéz meg, tehát, hogy egy gyakorlatban, mert így elméletben meg lehet tanulni, de hogy a gyakorlatban ezt tudjuk alkalmazni, az nagyon-nagyon nehéz. És tulajdonképpen az a könyvsorozat, amit olvastam, ezt csak utána tudtam meg, hogy arról a párhuzamos bolygóról szól, ahol most már aranykor van. És azok, a, azok az életképek, amiket abban leírtak, az, azok nagyon belém ivottak. És mióta azt a könyvet elolvastam, tehát próbáltam úgy élni, tehát hogy az embereknek azokat a értékeket vagy én is szeretem, szeretném azt képviselni és azokat átadni, hogy egy olyan világot valósítsunk meg ami tehát ahogy abban abba le volt írva és ez most na, na, köszönöm szépen, ez nagyon nagy fel, felismerés volt, és tehát innen tudom, hogy az, azért tehát meghallgattam és egyből éreztem hogy nekem itt, itt a, itt a helyem és aki szeretne egy ilyen boldog világban élni, szeretne, szeretné magá, tehát azt kell tudni, hogy mindig először saját magunkat kell megváltoztatni. Tehát, hogyha úgy beszélnek velünk, az nem, nem nekünk szól, amit az a másik ember mond, ha úgy mondja, hanem az, ami ő benne lezajlik. És én ezeket nagyon sokáig nem tudtam kezelni, mert mindig magamra vettem azokat a dolgokat, amiket, amiket mondtak. És tulajdonképpen itt a, a szervezés során kerülünk kapcsolatba olyan emberekkel, akik megtanítanak bennünk arra, hogy felismerjük saját magunkba azokat a rossz tulajdonságokat, amikkel rendelkezünk és amelyek meggátolnak abba, hogy egy boldog életet tudjunk élni. Azt javaslom neked, aki most hallgatja az előadást, hogyha szeretnél boldog életet élni, akkor gyere tanulni és sajátítsd el azt a tudást az ember és az élet ismeretével kapcsolatba, amit szerintem senki nem tanított még neked. Mert nem tudok olyan, nem tudom, hogy van-e itt köztetek olyan, akinek mondjuk a szülője elmondta, hogy fiam, hogy működ, hogy, hogy működsz. Ha veszünk egy akármilyen legegyszerűbb háztartási gépet, írnak róla több oldalas használati utasítást, Mire kell figyelni, mit ne alkalmazzál, vagy ne csináljál, de mi emberekről, kinek mondtál el valaki, hogy hogy működsz te. És itt a nyílt akadémián, itt ezt mind megtanulhatjuk, és ezáltal egy sokkal boldogabb életet élhetünk. Én is egyetértek Jácintal, hogy ez volt életünk legjobb döntése, hogy ide jöttünk a Nyílt Akadémiára tanulni. Sokszor, mostanában már magam is elcsodálkozom azon, hogyha, amikor kérdéssel fordulnak hozzám, vagy tanácsért, hogy rendszerint tudok válaszolni. Hát ez régen nem így volt, mert én is kerestem a válaszokat sok mindenre de ez nagyon, nagyon nagyon jó érzés amikor ezáltal hogy már, már van tudásom és még nem tanulok 9 éve csak öt éve de, de már mégis a, ahhoz képest ahonnan elindultunk elindultam ahhoz képest sokkal nagyobb tudással rendelkezünk korábban is részt vettünk együtt különböző tanfolyamokon de egyik tanfolyamon sem ö, kaptunk ilyen gyakorlatban használható tudást és, ö, és tehát mivel nem, nem adott olyan tudást ezért olyan önbizalmat sem adott mint amit itt kapunk mert ugye minél, minél több tudásunk van ezáltal az önbizalmunk is nő és, és nem az egónk <gül> ezt azért mondom mert, mert én sem rendelkeztem mint felismertem most már utólag Ö, elég nagy önbizalommal, de annál nagyobb egóval és ez egy csodálatos dolog amikor látjuk saját magunkon, hogy, hogy hogyan változunk hogy az egyik, egyik énünk hogyan csökken, azáltal hogy a másik növekszik bennünk és ö, ez, ez a jó irányba ö, ö, billen a mérleg ez, ebben ez ügyben és pont ezért nagyon hálás vagyok hogy ide vezettek a fentiek minket és, és azért Szedlacsik Miklósnak is hálás vagyok hogy a tudásával az elhivatottságával nap mint nap teszértünk és az emberiségért hogy egy jobb világban élhessünk és én is azt javaslom annak aki nézi vagy hallgatja ezt az előadást és még nem tanul itt, hogy, hogy dönts a fejlődésed mellett mert ha most nézed ezt az előadást ugye nem gondolod azt hogy véletlen ha nem hiszel a véletlenekben akkor azt is tudod hogy semmit nem tesznek eléd a fentiek ok nélkül ugye ezt hallottuk Szedlacsik Miklós előadásában is az imént hogy mindent okkal tesznek oda eléd mert a fejlődésed irányába akarnak löködni arra akarnak terelgetni hogy jó irányba menj tehát akkor valószínűleg dolgod van itt ezzel talán ugyanúgy ahogy minket téged is ide vezettek tehát itt a helyed szükség van arra hogy, hogy tanulj és hogy hogyan lehet itt tanulni, a képzéseken élőben online az interneten részt lehet venni tehát nem kell sehová elmenni minden héten szerdán 18 órától vasárnap 16.30-tól vannak az élő előadások ha valaki ezeket nem tudja élőben megnézni akkor utána a weboldalon felvételről is vissza lehet nézni később a jegyzet és a, a hanganyagok letölthetők egy havi képzésünk ahogy már Szedlacsik Miklós is elmondta 30 óra, az első havi tandíj 19.700 forint ez 660 forint jön ki óránként, a második hónaptól pedig 9800 forint, 330 forint per óra amit azt szoktam mondani hogy biztos tudjátok ti is az idén már hogy egy gombóc fagyit sem lehet kapni ezt nagyon sajnálom mert szeretem a fagyit. <gül> és ez, erre 35 havi ö, árgarancia van aki elkezdi ugye minél előbb mert ö, mi már tudjuk hogy március 1-től emelkedés lesz de aki még most elkezdi az ezen az áron még 35 hónapig ö, élvezheti a, az itt tanulást az élet minden területére kiterjedően 26 témát ölelárt a képzésünk és a különböző témák körforgásban Következnek egymás után, tehát így bármikor be lehet csatlakozni, nem kell megvárni, hogy mikor kezdjük, majd megint az elejéről. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy mióta itt tanulunk ebbe az öt évbe, nyugodtan kijelenthetem, hogy, hogy többet fejlődtem, többet változtam, mint az előző 50 évben. Ez érelműs igaz. A szünet után önbizalomteremtő kócsképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik. És, majd... és euh, Szeretnénk mondani, mivel közeleg a karácsony, és nagyon jó itt a csapat és a hangulat, a a lányok, hölgyek, anyukák, egy kis. meg, meg egy férfiú is. Szeretnének kedveskedni nektek egy, egy kis jó hangulattal, és egy kis műsorral, és nagyon nagy szeretettel ajánljuk nektek. Elköszönjük.